Do you stand in Znači, kad ovom krenemo, da budete sa ove strane štaba, tako da štab deli prostoriju među nas na dva dela. Ova ruka, ova ruka kači štab, povlači na vašu liniju tamo. Znači, dajete, kako stojite? Ovamo. Ova druga, ako stojimo ovako, isto je. I ako stojimo ovakvu isto je. Znači, ovako je ovo, ovako je ovo. Zasvim je sve, A, znači recimo ne, da stojimo ovam, ova ruka povlači na vašu osu, ova ruka s korenima ide dolno, znači još ja vam rekao, ova ruka je između vaših njegove brudnih besuristika, znači od ovo je početno, Trajte. Udari, držite telo pravo, znači da li ste ovako ili ovako ste svi nesvijednili, znači kad se parter pokraje, ne, telo pravo drži, i odavde, gora. Tako da parterovo telo kreće u luk, znači još jedan mektek, odavde, dole, gora. Znači ako mi treba reći, da bacim i u nazad, ali ta pozicija treba je, inače me protrčiti. Ako uradim ovako... Znači, ovo prođi, ne mogu ga baciti. Znači moram da ga dignem posle dole, mora da krene gore. Znači, najte, pa da, dole, gore. Sad ovo nema gde da prolazi. Prvoj, kreće, kad kolena dižu, kreće gore i onda ova noga pada i težina kada prošla i kroz tu nogu. I na kraju još dodate malo, znači dajte, dajte mi sada, znači Kada uradite ovo i ovo, ovo je ovde i imate još jedan mali dodatni delić u uh, napredu. Tako da u kretanju to izgleda ovako, dajte. Ili na ovoj liniji, po toj liniji ako dolazi partner, ne bacate ga po liniji po kojoj je on došao. Znači, ili možete da ga bacite po liniji koja je sa ove strane linije po kojoj je došao, ili po vašoj liniji na kojoj se vi nalazite. Znači, dajte, ako hoću da ga bacim po liniji gde se on nalazi, on uglavnom neće da pade. Dajte, ako uradim ovo i ovo, on hode. Znači, mogu da ga obacim ili tamo, ili tamo, ili ovalno. Ili ovalno, ili tamo. Ovalno je problem. Ako ima nekog meni iza leđa, Onda mi odbacam tako da ga bacim na nekog to koji je meni iza leđa. Ako nema nikog koji je iza leđa, ovdje ga bacim i tamo. Sad sve je Evo, ne može da vas dođete štapom. Znači, ne može da umera što nam samo izbrži štap, to je tri, ki, to i Jednom ćete stajati u ovoj formi trojugula, a drugi put ćete stajati u ovoj formi trojugula kad parter ide na jedni na drugu stranu. Znači, parter sad dolazi brzinom kogom hoće. Onda promijenite formu te ugule. Patele sam da kada dodje mune cuke nećemo ići sa ove strane bacanje tamo. Negođete, vrati. Negođete da uđete sa suprotezdani. pa da idem na drugu stranu, gledao samo. Pričemo ova ruka, znači ja idem ovamo i ovamo. A pošto je ovo njegov tok ka meni. Znaci ovo je isto kao kad sam išao odavde, ovamo i ovamo. Znači ovamo i ovamo. Sad idem na suprotnu stranu i radim ovo. Dalje. A ovom rukom i kukom povlačim njegovo telo u smeru njegovog toka. Gledajte. I izvlačim ovo na moju liniju. Ovaj brh izvlačim na moju liniju. Onda ova druga ruka prikom tog povlačenja, pošto mi se ovo približi, ova druga ruka dođe ovo. Znači, šeo gledajte, odavde je ovo i ovo. Dok sve to ide tamo, morate kolenima da spustite dole, a onda kolenima da dignete gole. Pri čemu, svaki put kada spustite i kada dižete, uvrnite malo ovu. Znači, a u ovoj poziciji, gledajte dole i sad opet uvrnite, uvrnite i dignite nogama červajte. Odavdeš podavde dole uvrnite i dig. Dakle gurnate glavu i onda glavo hoćete da terate do vrata. To pamet, telo stoji pravo. Ništa što više stoji pravo, sve je bolje. I sada odavde dignete nogu. Znači, dakle već odavde dignete nogu i bacate ga znači možete ga bacite e, po drugoj liniji i po vašoj liniji ne možete ga bacite po liniji na kojoj se он налази већ да под. Значи ја га увом случају бацам по мојој линији. Значи када дигнем znači дижем нога спушта и поде. Значи даје да. Догоре горе, спуски cijelo delo vodem, opet nije glavno ovako, nego je glavno kuk. Uh. Čekate, znači nemojte se pokrećite pre nego što je partner stigao pod vaš napom. Naravno, kao i u svim tehnikama, vaše usmerenje mora da bude kroz njega mnogo pre nego što se parter pokrene ka vam. I tako da osetite E, omenat kada se po štumu pokreće telo, tada, tada ćete ako ste dovoljno miliji osetiti omenat e, kada se njegov um pokrene ka vama da bi pokrenuo njegovo telo. Njegovo telo će za trenutak da kasnije i to će vam dati vreme da čekate. Ratko, opet si